Ministrul muncii, anuncă cant în scandalul salariilor, bugetul de stat nu îi permite aceste crezi subliniere teri. Ministrul muncii intervine în scandalul iscat pe tema salariilor cu o reacție nea subliniere teptat. Toată lumea se compar cu medicii subliniere ibrease. Îi crească salariul direct pe grila din 2022, însă bugetul de stat nu permite aceste crezi sub linierătări, susține Olguka Vasilescu. Nu se las impresionat nici de amenincrile cu proteste de amploare. Subliniere-i spune ce pot să fie 7000 de greve. Pentru ce bani e disponibil pentru cre? subliniere sunt aceea subliniere Toată lumea se compar cu medicii acum. Toată lumea vrea să crească la nivelul de salarizare al medicilor. Toată lumea vrea să crească direct pe grila din 2022. Bugetul de stat nu îl subliniere îi permite aceste creșe subliniere teri. Dacă ne permiteam aceste cre subliniere teri, puneam de la început, nu mai era nici o cres subliniere teri etapizat. Puneam la toci cât apare în cesu din 2022 subliniere era reglat, era perfect echilibrat sistemul. Dar este o lege a cre subliniere terilor salariale. Anul trecut am avut 22 cresublinieretări în sistemul bugetar, pe medie. Anul acesta, fiind acest transfer al contribuțiilor, este cel mai greu an din punct de vedere al legii salarizării. Dar cresublinieretările vor fi în perioada următoare. Bugetul de stat sublinierei permite să crească cu aproximativ 12 miliarde anual. Nu mai mult. Pot să fie 7000 de greve. Este acela subliniere il lucru. Nu sunt bani mai mulți. Singura excepție pe care am făcut-o a fost pentru medici subliniere asistente direct în grila din 2022. I-am mai făcut o excepție pentru personalul didactic, care are de la 1 o subliniere TR de 20, a explicat Olguca Vasilescu pentru televiziunea publică.